Вітаю усіх глядачів ютуб-каналу «Львів Медіа». Сьогодні 11 жовтня, 230-й день героїчного протистояння України проти Російської Федерації. І фактично, Другий день, коли Львів масовано обстрілюють. Зараз ми ведемо свою трансляцію, нашу трансляцію із міста Львова. Знову у нас почалися перебої із електроенергією. Учора цілий день не було зв'язку, були перебої з мобільним зв'язком, а також електроенергію відновили лише у всьому місті Львові та області пізно ввечері. на ранок всі мали. І от зараз 12.37 знову почалися перебої із електроенергією, тому що є повідомлення і голови Львівської обласної військової Адміністрації Максима Козицького і також мера Львова Андрія Садового, що у Львові пролунали вибухи, вибухи також пролунали у Вінниці. Хочу зазначити, що учора Львів зазнав наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. По місту Львову було випущено 15 ракет, фактично половину з них збила протиповітряна оборона, слава протиповітряній обороні України та слава Збройним силам України. Тут е, постає питання, для чого росіяни це все роблять. Я трохи читав і російські пабліки, і також повідомлення наших офіційних органів влади, а також Збройних сил України. Мене дуже сильно дивує, що росіяни у своїх пабліках просто радіють з того, що... Е, Україну та Львів в цілому почали обстрілювати, мовляв, це відповідь на Кримський міст. Тут хочу зазначити, що це ну, таке іпсо-російське, що, мовляв, українці вдарили по Кримському мосту, а, чи Керченському мосту, і зараз росіяни відповідають. Це не є правдою, тому що розпочали війну росіяни, російська федерація. Це сталося 24 лютого. Вони нічого не відповідають, вони просто продовжують. Також були численні жертви вчора по Україні. Запоріжжя системно обстрілюють. І зараз фактично в особливий спосіб Росія і весь російський народ воюють саме із українцями. Тому що, наприклад, з українцями як народом, тому що, коли брати цілі, куди потрапили російські ракети, то це все інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність, міст, а також простих людей. У людей вчора не було світла, були перебої із мобільним зв'язком, тобто вони там в себе писали про якісь центри прийняття управлінських рішень, це не не були ніякі центри прийняття управлінських рішень, а просто е, станції та підстанції, які забезпечують живленням міста. Е, я вже зазначив, що трохи читав російські пабліки, у них росіяни, багато із них раділи, що почалося бити по хохлах. Проблема є не тільки в Путіні, але й в всьому російському народу, які не розуміють, чи не хочуть розуміти, чи відчувають якусь просто таку тваринну злість щодо українців, і вони не хочуть визнавати, що є така країна, як Україна, вона є незалежною, вона може мати свій шлях розвитку і свою дорогу. І ця дорога вже давно вибрана, ним є Європейський Союз та НАТО. Я часто в... Інтерв'ю із російськими військовополоненими запитую, для чого це все почалося. І часто вони говорять, ну, мовляв, ми воюємо із Збройними силами України, бо вони там бомбили Донбас. Останні події, останні два дні, вони засвідчують, що все це є неправдою. Це було неправдою від 24 лютого. Вони бомблять мирні міста, вони вбивають мирних людей, тисячі жертв, які їм фактично нічого не зробили. І єдине, що нам залишається зараз зробити, це берегти себе, стерегтися і також донатити на Збройні Сили України, тому що вони кожного дня наближають нас до, до перемоги і ці всі незгоди, які ми зараз переживаємо, з дня на день усіх нас наближають до перемоги. Слава Україні, ми обов'язково переможемо!